Σήμερα, στο Μεσίδης For You, θα μιλήσουμε για τους 7 παράγοντες που επηρεάζουν την πόλη στο κινήτου σου. Γεια σας! Είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσίδης For You. Οι πελάτες μας ρωτούν διαρκώς, πείτε μας ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πόλη στο κινητού μας. Και εδώ έχω να προσθέσω, όχι μόνο δηλαδή αν τα κίνητο θα πουληθεί, αλλά και πόσο γρήγορα και σε ποια τιμή. Πολύ σημαντικά κι αυτά. Πάμε λοιπόν αμέσως να σας αναλύσω τους 7 παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά, θα έλεγα, την πώληση του ακινήτου. Και ξεκινάμε με τον πρώτο, που είναι το είδος του ακινήτου. Όταν λέω είδος ακινήτου, εννοώ βασικά είναι κατοικία, επαγγελματικό ή οικόπεδο. Και εδώ έχουμε και υποκατηγορίε για μερίσματα, μεζονέτες, μονοκατοικίες, γκαρσονιέρες και πολλά άλλα, είναι ας πούμε υποκατηγορίες της κατηγορίας του είδους κατοικία. Γιατί είναι σημαντικό το είδος? Γιατί αναλόγω με το είδος, έρχεται πακέτο και μία σχετική ζήτηση. Η ζήτηση λοιπόν, για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι και πόσο σημαντική είναι, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Προάστια Πειραιά και Πειραιά 2017. Υπήρχαν πάνω από 2.000 αγγελίες για εκόπεδα προς πώληση. Πόσα κόπεδα πουλήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο σε αυτές τις περιοχές? Κάτω από 20, δηλαδή λιγότερο από 1%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το είδος του ακινήτου που έχω στη διάθεσή μου και θέλω να το πουλήσω, επηρεάζει καθοριστικότατα την πόλη του ακινήτου μου. Είτε θετικά αν υπάρχει ζήτηση αυξημένη ειδικά, είτε αρνητικά αν δεν υπάρχει ζήτηση και είναι μειωμένη. Λέγοντα αυτό, πάμε να πούμε το δεύτερο παράγοντα, που είναι η θέση του ακινήτου. Με τη λέξη θέση του ακινήτου ορίζουμε τι, τη γειτονιά. Είναι μια γειτονιά ήσυχη, άρα με εύκολο πάρκινγκ που μου προσφέρει μια σχετική απομόνωση. Είναι μια γειτονιά κεντρική που μου δίνει άρα πρόσβαση σε υπηρεσίε, για σκέδαση. Έχει κοντά σχολεία, πανεπιστήμια, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για οικογένειε. Έχει κοντά μετρό, α πούμε εδώ στον Κορδαλό. Τα κίνητα που είναι πιο κοντά στην πλατεία Ελευθερία έχουν αυτή τη στιγμή μια σχετική υπεραξία γιατί χτίζεται το μετρό. Σε σχέση με τα κίνητα που βρίσκονται στον άλλο κορδαλό. Και γενικώ είναι όλοι αυτοί οι παράγοντε που έρχονται πακέτο με τη θέση. Καταλήγοντα λοιπόν και με τη θέση, πάμε στον τρίτο παράγοντα που είναι τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Με τη λέξη χαρακτηριστικά εννοούμε και θα σα πω αυτά τα οποία κυρίω ζητούν οι αγοραστέ. Ξεκινάμε με τον όροφο. Τα κίνητα είναι ισόγειο-υπόγειο ή βρίσκεται στον πρώτο όροφο και πάνω, το οποίο συνήθω είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αν είναι σε όροφο, έχει έναν Πάρα, μα πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι φανταστικά βρίσκονται στο δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο όροφο και δεν έχουν ασαντσέλ. Αυτό καταλαβαίνετε επηρεάζει αρνητικά την πόλη του κινήτου. Πόσα πνευματικά έχει το ακίνητο, Μπάνιο έχει βεσέ, η κουζίνα είναι αυτόνομη ή σαλοκουζίνα, βεράτε, μπαλκόνια, πάρκινγκ, πάρα πολύ σημαντικό Κι αν ναι, είναι κλειστό ή πιλωτή, αποθήκη και φυσικά θέρμανση. Μέχρι λοιπόν εδώ έχουμε πει. Για το είδο του ακίνητου, για τη θέση του και για τα χαρακτηριστικά του. Και αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τα παίρνουμε δεδομένα. Έχοντα λοιπόν αυτά τα τρία δεδομένα, πάμε στον τέταρτο παράγοντα, πολύ σημαντικό, που είναι η κατάσταση του ακίνητου. Κατάσταση ακίνητου εννοούμε: Η κουζίνα και το μπάνιο είναι ανακαινισμένα. Τα πατώματα χρίζουν και αυτά ανακένυση. Οι ντουλάπε, τα κουφώματα είναι ενεργειακά. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το υπόλοιπο σπίτι σε σχέση με τα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, βαψίματα και παλεύοντα. Είναι γενικό αν το σπίτι χρήζει ή δεν χρήζει ανακαίνιση, μερική ή ολική. Εδώ λοιπόν εμεί πάντα λέμε ότι αυτό είναι στο χέρι το δικό σα, το χέρι του πολιτή, αυτού που πουλάει. Και προτείνουμε πάρα πολλέ φορέ του πολιτέ να κάνουν κάποιε εργασίε γιατί αυτό θα δώσει υπεραξία στο ακίνητό του. Και εδώ μου λένε πολύ συχνά, Νίκο, ναι, αν μπορούσαμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Πράγματα το κάναμε για το σπίτι να πάρει υπεραξία. Όμω δεν τα έχουμε και γι' αυτό το πουλάμε. Αυτό είναι κάτι απολύτω κατανετό και σεβαστό. Όμω, θέλω να καταλάβουμε το εξή. Όλα αυτά θα τα υπολογίσει ο αγοραστή, αν μπει σε μια λογική να αγοράσει τα κινητό σα. Και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε κόστο ανακαίνηση. Συνεπώ, μπορεί να μην μπορούμε εμεί να τα κάνουμε οι ίδιοι οι πολιτέ, όμω πρέπει να ξέρουμε ακριβώ πόσο στοιχίζουν. Γιατί θα το υπολογίσει η άλλη πλευρά και αυτό θα επηρεάσει ξανά την πώληση είτε θετικά είτε αρνητικά. Έχοντα πει για την κατάσταση, πάμε στον πέμπτο παράγοντα, έναν από του πιο σημαντικού που είναι η τιμή. Εδώ ήδη νιώθω καρδιά να έρχονται πάνω μου, καθώ όταν η μεσή τη λέει τη λέξη τιμή, όλοι λένε Παναγία μου θα το σκοτώσει το ακίνητο και πάει λέγοντα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κανεί δεν θέλει να σκοτώσει το ακίνητο. Η τιμή είναι όμω πολύ σημαντική. Γιατί? Θα πάω πάλι με παράδειγμα. Πολύ πρόσφατα πήγα σε ένα ραντεβού και μου είπε ο πελάτη: Νίκο, ωραία, μα τα λε: Μια χαρά θα συνεργαστούμε. Όμω, σε σχέση με την τιμή, θέλω να σου πούμε ότι εμεί το ακίνητο το πουλάμε στι 100.000. Ρωτάω κι εγώ λοιπόν: Πολύ καλά, εξηγήστε μου πώ καταλήξατε σε αυτή την τιμή. Και η απάντηση που πήρε ήταν κάπω έτσι. Ένα, το αγοράσαμε το 2000 στι 130. Μετά το 2005 ήρθε κάποιο και μα έδωσε 120 και εμεί δεν τα δεχτήκαμε. Ε, το 2011 κάναμε και μία μικρή ανακαίνιση, αλλάξαμε έτσι λίγο τα ντουλάπια της κουζίνας, Από την σήμερα το 2018 το πουλάμε 100.000. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι αυτή δεν είναι και η πιο επαγγελματική προσέγγιση σε σχέση με την τιμή. Και είναι κατανοητά αυτά που μας λένε πάντα οι πάντε πολιτέ και σεβαστά και καταλαβαίνουμε και εμεί οι ίδιοι ότι το να πουλήσουμε ένα σπίτι πολλέ φορέ είναι και μία διαδικασία που μα εμπλέκει συναισθηματικά. Όμω. Αν θέλουμε να βγούμε σε μια σωστή τιμή και να έχουμε πιθανότητε πώληση, πρέπει να κάνουμε τρει βασικέ ενέργειε. Πρώτον, να δούμε τι ζήτηση υπάρχει για το ακίνητό μα και άρα να ψάξουμε την αγορά σε σχέση με ακίνητα που πουλήθηκαν πέρσι, παρόμοια ακίνητα με το δικό μα και φέτο μέχρι τώρα. Θυμηθείτε τι σα είπα για τα εικόπεδα. Αν έχω ένα εικόπεδο σήμερα στον πειράζ προάστια του, η τιμή πρέπει να είναι πολύ χαμηλή για να έχω πιθανότητε πώληση. Όμω μπορεί να έχω ένα κίνητο σε μια περιοχή με αυξημένη ζήτηση, άρα και μπορεί να έχω παραπάνω. Πρέπει όμω να γνωρίζω αυτό το στοιχείο, πρέπει να έχω κάνει έρευνα αγορά. Το δεύτερο που πρέπει να κάνω είναι να υπολογίσω το κόστο ανακαίνηση. Ξανά γιατί ο αγοραστής θα το υπολογίσει και με αυτό θα προσαρμόσει την προσφορά που θα σα κάνει. Και το τρίτο, να δω ακίνητα παρόμοια με το δικό μου, στην περιοχή τη δική μου, σε τι τιμέ πολλούνται σήμερα. Κάνοντα λοιπόν αυτά τα τρία, τότε και μόνο τότε μπορούμε να καταλήξουμε στη σωστή τιμή. Και προσοχή, κανεί δεν θέλει να σκοτώσει το ακίνητό του. Ούτε εμεί ούτε εσείς. Αν κάνουμε όμως αυτά τα τρία, τότε είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πουλήσουμε στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Ε, θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο του μεσίτης φοριού για την τιμή. Προς το παρόν όμως κρατάμε αυτά και πάμε παρακάτω στον επόμενο παράγοντα που είναι πολύ σημαντικός και είναι το marketing. Ή αυτό που παλιότερα λέγανε διαφήμιση. Το marketing είναι SOS, short, καμπανάκι, εδώ δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε στο Edit. Λοιπόν, marketing. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Θα σα πω τι γινόταν μέχρι τώρα ή τι προσπαθούν και κάνουν πάρα πολύ. Παίρνουν το κινητό του, τραβάνε κάποιε φωτογραφίε πρόχειρα με το κινητό ή με καμιά φωτογραφική έτσι ξυλοπρόχειρα κι αυτό. Τα ανεβάζουν σε μια αγγελία στη χρυσή ευκαιρία, άντε και στο σπιτόγατο και θα το πούνε μετά στου γνωστού ή αν είναι μεσίτε, το πούνε στου συναδέλφου στο του. Αυτό όμω πια δεν είναι αρκετό. Καταρχά, σε αυτά τα δύο site, στο σπιδόκι και στη χρυσή ευκαιρία, υπάρχουν άπειρε αγγελίε. Μια αγγελία είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Κατά δεύτερον, χάνουμε όλου του υπόλοιπου αγοραστέ, που μπορεί να μπουν σε οποιοδήποτε άλλο site, να κάνουν οποιαδήποτε άλλη κίνηση για να βρουν τα ακίνητο. Τι κάνουμε λοιπόν εμεί, θα σα πω τι κάνουμε εδώ και πώ μπορείτε αυτά να τα εφαρμόσετε κι εσεί. Καταρχά, σε όλα μα τα κίνητα θα κάνουμε επαγγελματική φωτογράφηση και πολλέ φορέ θα κάνουμε και ένα βίντεο παρουσίαση του κινήτου για να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Επίση, δεν θα βάλουμε αγγελία μόνο σε αυτά τα δύο, αλλά σε πάρα πολλά site. Πάνω από 13 στην Ελλάδα, πάνω από 40 στο εξωτερικό. Και εδώ είναι σημαντικό γιατί, γιατί έτσι μπορούμε να τραβήξουμε αγοραστέ που δεν μπαίνουν μόνο σε αυτά τα δύο τα κλασικά. Θα βγουν gold αγγελίε και θα πρέπει να γίνουν και άλλες πιο πρωτοποριακέ κινήσει. Για παράδειγμα, μπορεί να τρέξετε ένα open house ή μπορείτε να κάνετε διαφήμιση στα social media για να τραβήξετε του νεότερου ηλικιωμένου αγοραστέ. Γενικώ το marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετράει. Να επενδύσετε σε αυτό, είτε εσεί είτε μέσα με το μεσίτη που θα συνεργαστείτε, για να γίνει επιθετικό marketing. Γιατί όταν έχω επιθετικό marketing, έχω πολλού αγοραστέ, άρα αυξημένε υποδείξει, άρα αυξημένε πιθανότητε να πάρω παραπάνω από μία προσφορέ. Και τι συμβαίνει όταν έχω παραπάνω από μία προσφορέ, Αυξάνω τι πιθανότητε να πάρω καλύτερη τιμή, γιατί το πάνω χέρι διαπραγμάτευση το έχω εγώ που πουλάω. Το μάρκετινγκ λοιπόν εξαρτάται καθαρά από το μεσίδι που θα συνεργαστείτε ή αν το τρέξετε ο ίδιο από τον μπάνζετ που έχετε να διαθέσετε και είναι και ένα από του πολύ εύκολους τρόπου για να καταλάβετε αν ο μεσίτη που πάτε να συνεργαστείτε είναι επαγγελματία ή όχι. Γιατί δεν χρειάζεται τόσο τεχνικέ γνώσει από την πλευρά σα. Τώρα, έχοντα πει και το μάρκετινγκ, πάμε στον τελευταίο παράγοντα που είναι η αποφασιστικότητα του πολιτή. Η δική σα αποφασιστικότητα. Το εξηγώ. Έχουμε κάνει πάρα πολλέ πωλήσει. Άλλε εύκολε, άλλε δύσκολε. Οι πρώτε κρατήσανε μία-δύο-τρει εβδομάδε. Οι δεύτερε έξι-εφτά-οχτώ μήνε. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ο παράγοντα που πάντα μα πάντα μα πάντα θα επηρεάσει την ταχύτητα κυρίω τη πόλης του ακίνητου, είναι το κατά πόσο ο πολιτή ή οι πολιτέ είναι αποφασισμένοι πραγματικά να πουλήσουν. Και εδώ για να μην ξεφύγουμε, θέλω να οριοθετήσω τη λέξη αποφασισμένο-αποφασισμένη. Αποφασισμένο είναι ο πολιτή ο οποίο διαλέγει σωστά. Το μεσίτη, το δικηγόρο, τον πολιτικό μηχανικό που θα συνεργαστεί με κριτήρια που θέτει ο ίδιο. Δεύτερον, βγάζει το κίνητό του στη σωστή τιμή. Και ξανά σωστή τιμή δεν σημαίνει σκοτωμένο, σημαίνει. Έχοντα κάνει έρευνα αγορά, έρευνα ανταγωνισμού και εκτίμηση του κόστου τη ανακαίνισή. Τρίτον, είναι ο πολιτή ο οποίο θα, διαπρα... θα διαπραγματευτεί την τιμή με σεβασμό και ευγένεια. Προσέξτε, δεν λέω όχι σκληρά, πάντα διαπραγματεύουμε σκληρά. Όμω με σεβασμό και ευγένεια στην άλλη πλευρά, για να κινήσουμε τη διαδικασία, να του κρατήσουμε ζεστού και τελικά να πάρουμε το μέγιστο δυνατό. Τέταρτον, κινεί τι διαδικασίε και τρέχει όπου χρειάζεται να πάρει να βγάλει το χαρτί για τον Νταπ, να πληρώσει τον ένφια, να μιλήσει με τον μηχανικό του να τακτοποιήσει τι αυθαιρεσίε, να είναι έτοιμο ώστε όταν βρεθεί αγοραστή να πάρει απευθεία για τα συμβόλαια. Και πέντε, είναι αυτό ο οποίο αφήνει του επαγγελματίε να κάνουν σωστά τη δουλειά του, που αυτή να του πουλήσουν το ακίνητο. Συνεπώ, Έχοντα πει και τον 7ο παράγοντα, πάμε λίγο να συνοψίσουμε. Οι 7 παράγοντε που επηρεάζουν την πώληση του κινήτου μου είναι οι εξή: Το είδο του κινήτου, η θέση του, τα χαρακτηριστικά του, η κατάστασή του, η τιμή, το μάρκετινγκ και αποφασιστικότητα του πολιτή. Αν λοιπόν σκέφτεστε να πουλήσετε το κινητό σα, θα σα προέτρεπα να ξεκινήσετε από τον 7ο, την αποφασιστικότητα. Και αν κρίνετε πραγματικά ότι είστε έτοιμο να πουλήσετε, έτοιμοι να πουλήσετε, τότε να ασχοληθείτε με τα προηγούμενα 6. Είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνη, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, like, comment και φυσικά θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο του Μεσίδης 4U.